La sangle al vallatí, perquè no us ho he dit, però sóc de Canàries. I de fet és la disciplina que he practicat durant més temps. El que passa que des que vaig començar el metro de tancament vaig tenir que de deixar la formació. I bé, em donava bastanta ràbia perquè portava un bon nivell. i En aquell moment estava donant classes de, de salsa i de ritmes latins i també estava en una companyia de dansa latina. I bé, vaig estar en un musical que es deia Trento Hollywood i bé, més cursetes. La dansa contemporània la vaig conèixer fa dos anys en un intensiu d'estiu i em vaig enamorar. La veritat és que et treu moltes sensacions de, de dins i et converteix en, en un autèntic missatge de les emocions i de fet ara estic com en fase d'enamorament amb ella. Uh, de la dança Polinèss fa molt poc que l'estic coneixent. De fet, és molt més que fer només uns passos a baix sinó que és aprendre una cultura. De fet, amb el meu grup Tajonga el que fem és cultura Rapa Nui, de l'aia de Pasqua, i llavors hem de cantar amb aquest idioma, també fem tallers, confeccionem la roba i els instruments, com es feia abans, és molt místic. I de la dansa aèria, doncs hem fet un grupet molt molt bo, i ens acabem d'ajuntar com a formació, es diu el Project One, i encara que ens queda molta feina per fer, el nostre gran repte és fer actuacions a les façanes d'edificis molt emblemàtics de Barcelona. Són totes aquelles modalitats de dansa on balles allunyat de terra. Exemples poden ser aro, teles, dansa vertical, en molts casos fa una combinació de dansa contemporània amb acrobàcies. Llavors, es eh, agafa un bon nivell tant de físic com de elasticitat i, i molta tècnica i molt treball continu. Eh, de fet, eh, jo vaig conèixer aquesta dansa eh, fa un any, no arriba un any, eh, a Oner. Oner és la primera escola de dansa vertical d'Espanya i vaig flipar. I de fet Ara estic venint 4 dies a la setmana, on faig dansa vertical, que és penjada d'una corda amb un arnès i balles sobre la paret. També faig dansa aèria, que també penges amb una corda amb un arnès, però balles o a l'aire o al la terra. I també faig acrobàcies de terra. Amor Amor ah, de veritat, ah, ballar em fa molt feliç, em dóna sentit a la vida, em fa més humana, em connecta més amb les altres gens. Ah, I quan pujas a un escenari estàs oferint tot això a qui t'està mirant. Això és molt bonic, no? Sí. <laughs> <Buf>. <laughs> doncs la veritat que treballant de nit al metro i a més que en els dies de festa el necessito per actuar o assajar, ah, tinc molt poc temps. L'última cosa va ser a l'octubre, vaig anar a veure Josis, que és una companyia emergent que es diu La Jove de la Galeria, i fusiona dansa, circ i narrativa. Va estar superbé.